المشكله مش بالغنى ابدا في اغنياء كتير بحبوا الرب وبيخدموا الرب وبيستخدموا اموالهم وغناهم وقتهم وحياتهم وطاقاتهم للمنفعه الروحيه المشكله بمحبه المال المشكله شو نعمل حتى نصير اغنياء وصيه الكتاب واضحه لا تتعب لتصير غنيه لكن اذا كانت مشيئه الرب انك تكون غني اذا الرب أعطاك أن تكون غني هيدا شيء منيح هيدا بركة بس في أشياء ما لازم نعملها ما لازم يكون في طمع بخل صرف وقت غير طبيعي مجهود على حساب أمور أولويات أساسيات في الحياة ما لازم يكون عندنا حب للماديات ما لازم يكون عندنا رغبة نكون أغنياء حتى نعيش دنيويات مشكلة بوضوح لماذا تريد أن تكون غنيا هل تخدم الرب أكثر وتعيش حياة كريمة وتستخدم هيدا الغنى للخير ولعمل الصلاح ولا للإبتهاج أكثر بمغريات الحياة شو عم تعمل لتصير غني وليش بدك تكون غني هيدا الأمر بيكشف لك إذا أنت مدفوع بحب للمال ولا مدفوع بحب للرب وإجا المال كبركة لك لازم ما نخاف كيف نعيش لأن الرب وعد يسدلنا كل حاجاتنا فقراء أغنياء لازم يكون عندنا اكتفاء بما تقسم مشيئة الرب إلنا لازم نقبل من يده ما يعطينا إياه ولازم نخلي محبته في القلب هي اللي تسود لا محبة المال أبداً أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك